Želite li vidjeti top 10 najodanijih pasmina pasa na svijetu? Jeste li ikada imali prilike vidjeti potpunu odanost? Teško je izboliti najodanije pasmine na svijetu, ali pokušao sam predstaviti određene pasmine pasa koje su ove kao izuzetno odane diljem svijeta. Pogledajmo sada top 10 najodanijih pasmina pasa na svijetu. Na desetom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Šetlanski ovčar. Šetlanski ovčar je pasterski pas koji potječe sa Škotske. Izuzetno slodani svojim vlasnicima i emocijonalni tako da zahtijevaju nježnu obitelj. Šetlanski ovčari su inteligentni, živahni, odani, osjetljivi, oprezni, razigrani, nježni i snažni. Na devetom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Pirinejski planinski pas. Pirinejski planinski pas je veliki, snažni i lijepi paš čuvar stoke. Ovaj paščuar je vrlo agresivan prema svim grabeživcima koji žele naškoditi njegovom stadu, ali je opet s druge strane nježan i dobar prema malim životinjicama kojimu povjerite na čuvanje. Pirinejski planijski psi su samouvjereni, ljubazni, neustrašivi, strpljivi, snažni i nježni. Njihov cilj u životu je zaštita stoke i ljudi te su izuzetno predani tom cilju. Na osmom mjestu liste nalazi se pasmina pasa mađarski, patuljasti pas kubas. Mađarski patuljasti pas Kuvas je drevni pas mađarskog podrijetva. Koristili su se kao kraljeski psi Čuvari i Čuvari stoke. Danas su zbog svog lijepog izgleda izuzetne odanosti prema obitelji sve češći kućni ljubimci. Mađarski patuljasti psi Kuvas su odani, strpljivi, neovisni, inteligentni i zaštinički nastrojeni. Ovi drevni psi Čuvari imaju vrlo izraženi zaštitnički instinkt. Zbog svoje velike odanosti i zaštiničke nastrojenosti mogu lagano percipirati prijetnju u strancima. Potrebno je dobro se odnositi prema ovim psima, rano ih socijalizirati i naučiti ih kako da se odnose prema strancima. Na sedmom mjestu liste nalaze pasmina pasa, američki Staffordski terijer. Američki Staffordski terijer je snažni i hrabri kućni ljubimac. U prošlosti su se koristili kao borbeni psi, ali danas ovi inteligentni, lijepi i izuzetno odani psi koriste se kao kućni ljubimci. Američki Staffordski terijeri su hrabri, čvrsti, odani, predani, prijateljski nastrojeni i pažljivi. Američki Staffordski terijer past voli sve članove obitelji, uključujući i djeca. Iako su na glasu kao agresivni, oni su zapravo vrlo prijateljski prema ljudima, vole upoznavati nove ljude i obožavaju provoditi vrijeme s ljudima izuzetno su odani i poslušni, te će se ovaj pas ponašati onako kako ga naučite. Na šestom mjestu liste nalaze pasmina pasa Dugodlaki škotski ovčar. Dugodlaki škotski ovčar pas je vrlo lijepi psić s dugom dlakom. Ovi kućni ljubimci koristili su se kao psi čuvari stada u Škotskoj. Svoju popularnost doživjeli su nakon raznih izdanja knjiga, filmova i TV serija s ovim psima. Vrlo je popularan bio film Lesi se vraća kući u kojem se škotski ovčar lesi nakon prodaje pokušava vratiti svoju kući. U redu, vratimo se sada na opis pasmine. Škotski ovčari su izuzetno odani i dobri obiteljski psi koji vole učiti, dobro se odnose prema svim članovima obitelji i daće sve od sebe da zaštite svoju obitelj. i škotski ovčari je kao kućni ljubimac inteligentan, prijateljski, zaštinički nastrojen, aktivan, nježan i odan. Na petom mjestu liste nalaze se pasmina pasa Njemački bokser. Njemački bokser pas je jako privrženi kućni ljubimoc čija narav nije po prirodi agresivna. Ipak oni su psi čuvari koji se jako veže za vlasnike i ako percipiraju opasnost reagiraju instinktivno da obrane vlasnike. Njemački bokser psi su neustrašivi, odani, veseli, energični, inteligentni, samouvjereni, hrabri i mirni. Dakle ova neustrašiva odanost svrstava ih na petom mjestu liste na odadnih pasmina pasa na svijetu. Na četvrtom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Rottweiler. Rottweiler je pas srednje veličine koji često slovi kao jako opasan i agresivan, je li stvarno opasan? Može se reći da su Rottweileri dobro poznati po odavnosti, čvrstini, snazi i izuzetno dobrim čuvarskim karakteristikama. Ovi psi obožavaju biti uz vlasnika i štititi ga. Jedna od najvećih pogrešaka koje možete učiniti jest ostaviti svog Rottweilera u dvorištu samog cijeli dan. Rottweileri su mirni, neustrašivi, poslušni, dobročudni, oprezni, samopouzdani, samouvjereni, smireni i hrabri. Dakle, ako se posvetite ovim psima imat ćete snažnog i vjernog prijatelja za cijeli njegov život. Sada slijede Top 3 najodanije pasmine pasa na svijetu, spremni? Na trećem mjestu liste naodavnih pasmina pasa na svijetu nalazi se pasmina Akita. Akita pasmina je pod rijetom iz Japana. Ovi psi su izuzetno zaštinički nastrojeni, odani, uvijek oprezni, ne laju i napadaju bez upozorenja. Rana socijalizacija ovih pasa je apsolutno neophodna. Dakle ovi psi možda jesu oprezni prema strancima, ali su poslušni i dobre prema članovima obitelji. Akita psi su poslušni, osjetljivi, oprezni, neovisni, mirni, odani i zaštnički nastrojeni. Zanimljiva je jedna istinita priča o odanosti Akita psa Hachiko koji je nastavio čekati svog vlasnika svaki dan 9 godina nakon vlasnikovoj smrti. Naime vlasnik je bio profesor na fakultetu u Tokio te je svaki dan putovalo na posao. Njegov vjerni kućni ljubimac svaki bi dan dolazio na postoju kada se profesor vraćao s posla. Profesor je umrao na poslu od moždanog udara, a njegov kućni ljubimac 9 godina nakon tog događaja svaki bi dan dolazio na postoju i očekivao svog vlasnika. Ovog vjernog psa i dalje se pamti u svjetskoj popularnoj kulturi i simbol je za vjernost. Na drugom mjestu liste najodanijih pasmina pasa na svijetu nalazi se pasmina Doberman. Doberman slovi za vrlo inteligentnu i odanu pasminu. Poznati su kao vjerni psi čuvari koji će predano dati sve od sebe da zaštite svog vlasnika. Dobrmani su neustrašivi, odani, poslušni, energični, inteligentni, oprezni i samouvjereni. Ovi psi uzgaljani su prošlosti kao psi za osobnu zaštitu. Dakle imaju idealne osobine su zdržanosti, odanosti, inteligencije i neustrašivosti kada je u pitanju obrana vlasnika. Upravo zato koriste se kao osobni psi, čuvari, policijski psi i ratni psi. U svim zadaćama pokazuju ekstremnu odanost i predanost. Za samo nekoliko trenutaka vidjet ćete najodaniju pasminu pasa na svijetu. Najodaniji pas na svijetu je Njemački ovčar. Njemački ovčari su relativno nova pasmina pasa koja je uzgajana da bude odlična za čuvanje stoke. Ipak, zbog svojih izuzetno dobrih karakteristika poput poslušnosti, odanosti, predavnosti i inteligencije dobili su razne zadatke. Njemački ovčar psi koriste se kao psi za traženje i spašavanje, psi za pomoć invalidima, psi za snimanje filmova, policijski psi i vojni psi. U svim ulogama Njemački ovčar će dati sve od sebe da budu najbolji. Kao kućni ljubimci slijedit će svoje vlasnike vjerno i predano biti na oprezu, te djelovati ako bilo tko ugrožava njegovog vlasnika. Karakteristike njemačkih općara su odanost, opreznost, radišnost, poslušnost, samouvjerenost, hrabrost i visoka inteligencija. Ovi psi su toliko odani da će u svakom trenutku biti spremni riskirati i žrtvavati svoj život za vlasnikov. Upravo to je karakteristika potpune odanosti i zato se nalaze prvi na ljestvici najodanijih pasmina pasa na svijetu. Vlasnici njemačkih ovčara često kažu da nećete vidjeti potpunu odanost dok nećete imati ovog psa. Dakle jako je teško izdvojiti sve najodanije pasmine na svijetu. Najodaniji psi daju ako treba i svoj život za svoje vlasnike i obitelj, te sam ja nastojao izdvojiti one najpoznatije odane pse na svijetu.